Nu ska jeg vise deg tre forskjellige måter å sette in en video i PowerPoint. Vær oppmerksom på att video tar stor plass, og PowerPoint-presentasjonen din blir da desto mye større. Vi går på skillekort Sett in, Så går vi bort på der det står video. Der er det en pil nedover. Hvis vi trykker på den, så får vi opp de tre alternativene. Det første, det er å sette in en video fra nettet. Her er den en veiviser. Her ser du hvilke tjenester du kan sette inn en video fra. Jeg går shoppt ut på YouTube. Här har jag en video som je har laget. jeg trycker på knappen del och så kopierer jag internetadressen så går jagbae til PowerPoint, limer din adressen på toppen. O så trycker jag på et jag ser bilder så trycker jag på Se in. Då det ett lite bilder, det kan jeg godt dra ut i den størrelsen jeg ønsker i forhold til avspilling. Jeg drar nå hele lysbildets størrelse. Den laster ned og buffrer seg nå fra nettet. Hvis jeg går på avspilling her så kan jeg velge at den starter automatisk. Har av og til opplevd at det ikke skjer. La oss se vad som skjer for noe här. hvis jeg går på ett lysbilde. Først lysbildet foran, og så kommer videoen og jogger er du en lærer og ska spille inn en utvisning. Der startet den automatisk og da spiller den av denne YouTube video. La oss se på alternativ nummer to vi går igen på sett in video og denne gången så går vi på arkiv videoer og det er det samme som stokkbilder i forhold til vanlige bilder. här ligger det masse masse forskjellige videoer. Du ser dette lille videoikonet som viser vad detta vises for nå. Så her finns det masse forskjellige, uh, unnskyld, var ikke det jeg skulle vise. Jeg skulle vise här på videor. här er det mange forskjellige typer videoer du kan velge i de uh, valga som ligger bortover her. Så hvis vi nå da velger oss en, vi tar for eksempel denne rennende elven, trykker jeg på den, og så velger jeg «Sett inn». Da, når du trykker på selve bildet nå, så ser du at du har fått to faner här oppe. En som heter «Video format». Den skal jeg ikke brukes så veldig lang tid på. Jeg skal bare visa at du kan velge å for exempel vise videon i en speciell form. Den som derimot er intressant tenker jeg, det er den som heter «Avspilling». Her kan du for exempel jenta avspillingen til den stoppes, og at den automatisk starter når vi gjør det. Jeg kan også klikke her for å spille alltid i fullskjerm. Da hadde jeg ikke trengt å dra en større i forhold til den. Så hvis jeg går nå på å sätter i gang denne, dette lysbildet, så begynner denne videon å gå, og i og med at den går i sløyfe, så kommer den på å kunne gå uendelig. Så kan jeg selvfølgelig sette text og bilder og alt mulig rart oppe på dette, denne videoen, som da faktiskt går i det vi kaller for en sløyfe. Så till det dere skal gjøre i denne oppgaven i lysbilde här. Det dere skal gjøre er å sette inn en filmen du akkurat har laget og det gjør du på følgende måte. Du går på skillekort, sett in, vi går igjen på video og då välger du denne enheten. Nå blar du deg fram til det stede där du har laget video eh, som du lagde. Jeg har min video här, trycker på den och trycker på sett in. Nå blir den automatisk i skjermstørrelsen på lysbildet. Du kan trykke på play for å se på video. Er du en lærer og skal spille det nå? Det jeg også vil anbefale her er at du også her går på avspilling og velger at han skal starte automatisk. Spill i full skjerm. Og så velger jeg å ikke ha på å gjenta i denne sammenhengen. Så når vi kommer in på dette lysbildet så skal videoen automatisk begynne å spille. Er du en lærer? Og som du så her, det gjorde den også.